السلام عليكم صباح الفل يا مساء الفل على كل وقت بتشوفوني فيه اخواتي حبيبي متابعيني الغليين وتكملة الفلوج قطر عايزة اشكركم على الفلوج اللي فات على دعمكم للفيديو بلايكاتكم وكومنتاتكم الحلوة ويلا بقى بينا نكمل بقى الاماكن السياحية في قطر وتحديدا الدوحة اوعوا يفوتكم الفلوج ده انا موني ودي قناتي لو ما اشتركتوش اشتركوا معايا حالا ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا <تصفيق> والسرية هنا جوزي قابل واحد زميلنا من ايام الكليه صاحبه وعايش هنا في قطر فرشح له مطعم اسمه بيت وهو بالصدفه برضو المطعم موجود في نفس الفندق من المطاعم اللي هي تابعه فنجربه بدل اللي احنا تويناها امبارح وهقول لكم بقى طبعا التفاصيل ما ندخل ايه وان شاء الله آه على فكره الزين آه ده آه شقق آه فندقيه ويبقى ايه المساحات اللي جواه مختلفه يعني في كمان اوضه وصاله في اوض بتلعب بالسرير وفي اوض بسريرين احنا بس ده ايه? اللي كان الحجز المتاح. وقتها عشان زي ما قلت لكم احنا كنا رايحين بدري وميعاد الدخول المفروض يبقى ثلاثة واحنا كنا الساعه 11 فا الغرفة اللي اطيحت يعني هي دي اللي احنا دخلناها بس الحمد لله يعني الدنيا اتقضت جهل وحش جدا جدا المطعم طلع في دور الرغبة في نفس الفندق عند المنطقة بتاعة الهوا البولز وكده فاحنا طالعين دلوقتي بعض الفنورة الثانية الدور الأم هو تعالوا من هنا؟ هنا يعرفتها بيسي بوها سليم ويدوح في الشاب الباب ايه ده ايه ده اسوس بتجري ازاي بصوا المطعم اهو اهو مطعم السرايا قدام منطقة القلعات بالظبط طارق دخل الحجز. مش عارفين بقى ليه حجز ولا ايه يعني هنشوف الدنيا بس الولاد يعني بص اختراع ان هم يشوفوا مناطق الالعاب بصوا يحيى بي... اولادي بي... بيلعبوا لعب عجيب والله بيلعبوا لعب مريب بصوا لفه ايه ما يدور كده انا بقى ايه مش مش هدخل لاني لازم اقلع الشوز طريق خرج اهو رايح كده ايه على الاولاد يشوف الدنيا والله احنا بنكتشف الحاجات بالصدفه هنا في في الاوتيل احنا كنا مستعجلين امبارح عشان لما حجزنا اوتيل تاني وما عجبناش المكان بتاعه فلقينا ده فجينا على طول بس ما دورناش على تفاصيل يعني اه واخضرت كويس وخلاص. خلاص طيب لازم كان نعرف نفوز ونلعب بقى ياسين بقى بيلعب هناك اهو سوسه بتتنطط ويا بيمركح اهو بس يسوق في بنيوتا بتتنطط بيها اهي او بتسمرمط في الناحيه اهو بيلعب كوره كم نحن محظوظين يعني دلوقتي 3 ونص وهو أصلاً آخره المطعم اربعة 4:30 للغداء والعشاء يبدأ من ستة 6:30 واحنا دلوقتي اربعة 4:30 فأنا الساعة ساعة ونص. هنعمل إيه بس عايزة أقول لكم إن الروايح اللي طالعة منه تهبل بجد فظيعة وهل الفندق ده عاوز له أكتر من من يومين يعني عشان الواحد دي يقعد كده يشوف الدنيا بقى أخباره إيه يعني إيه الحاجات اللي فيه يعني أنا شفت فيه جيم وشفت في حاجات كتير قوي يعني وفي كذا ملعب كانوا بيلعبوا تنس وحاجات كده فا لأ حلوة ما شاء الله يعني وصاحب جوزي بقى اللي هو قاعد هنا ده واخد شقة هنا يعني هو مقيم هو مقيم فيه هنا زي نظام كأنه زي كومباوند كده بيأجروا الابارتمنت بيأجرها بالسنة وكده ف حلو الموضوع ده لطيف يعني ان الواحد يبقى قاعد في نظام كده اوتين ومش اوتين <تصفيق> مش حاجه يومين او ثلاثه ويمشي وخلاص لا يعني على طول يعني بس بقى ما شاء الله لا قطر قطر حلوه يعني فيها شبه كبير من دبي بس عايز اقول لكم ان الرياض قادمه يعني الرياض ما شاء الله الله آه في الكام سنه اخير اول ما طلعت الرياض خالص يعني فان شاء الله خ... لا ده انتوا في الرياض بقى حاجه عامله زي دبي كده ف استنوا استنوا على رزقكم نشوف ايه اللي جاي في البروجكت بتاعك الرايه ما شاء الله جميل زي ما قلت لكم فكره ان حد يبقى عايش كده لوحده ككومباوند اكتر من ان هو يعني فندق يومين او ثلاثه في حاجه ممتعه ان البول موجود الـ الجيم ان اكيد الكلام ده كله في حاجه ما شاء الله جميله يعني الكورنيش بتاع الدوحه عند العلامه بتاعت قطر ورلهقف اهو بس ده بقى بالليل يعني انا صورت لكم آه الصبح ده دلوقتي بقى ايه بالليل عايزين بقى ان شاء الله باذن الله آه نروح بقى نركب مركب من المركب الحلوه اللي واقفه هناك دي على, على الكورنيش بص oh, بس البحر بس البحر بس البحر بس كورونا كورونا. البحر بس البحر ده بيعرضوا لقطات <تصفيق> انت عاوزين من ايه يا نعمله؟ ايه النوع واحد كبير. ولا مم. عشان ممكن لو ممكن لا ممكن اكيد تاخد صوره بس يا سيدي بص بترجع بضهرها ازاي رينا في خليك تعيد البقر <تصفيق> يا يحيى انت بتهرج صح او الشارع او زين زين يلا طماطم على ليمون شكرا يا سيدي أحلى جودة ولا إيه يضوبة الأيس كريم باي باي <مش> لأ والأيس كريم طعمه حلو أه الأيس كريم يا أه طعمه جميل صح سينو ادخل ادخل ادخل ادخل ادخل ادخل يا ادخل ادخل ادخل ادخل ادخل ادخل ادخل ادخل ادخل ادخل ادخل ادخل ادخل ادخل تعالوا نتفرج على اللي في المفروض النهارده كنا هنمشي أه بس قلنا نمد النهارده ان شاء الله فرايحين بقى إيه نتغدى بس طريق كان عنده شويه حاجات بيخلصها فمعرفناش نعمل اكتيفيتيز النهارده بس نروح نتغدى ونشوف اليوم هيمشي ازاي. ضعف ليه؟ ما عشت الضعف. ده انا كده بنك ربوي. ايه البنك اللي قادرة، انا اللي مش قادرة دي تقعد في البيت كده. تبقى مكيفة. اقعد في البيت وانا جاية مسافرة؟ اه. اه. انما تنزل وتقعد تقولي لي مش قادرة دي. يخو... <تصفيق> العقل بيعمل ايرور. طب انا مش قادره والخارجين ناكل والله بموت يعني في موتي المشكله يعني هو انت اللي بتقضر... بتقرر قدرك؟ نفط. دي بابا بابا بابا بس يا دي يا ماما عشان. انت خدت ال10 انا في ده ده؟ وانت يا حبيبي مفيش غيرك في الكوكب ما خوك ما خدش طب الخمسه بتاعته خدها خدها فين وانا مستلفها منك و... ودفعت بيها ال 300 قطري 300 واحد قطري ما. ده انت بابا ده انت حبيبي بابا بابا ده انت بابا. بابا ده انت بابا هو ليه عاملين البتاع ده 50 كيلو والناس زانقاني من ورا عايزه تجري هو البتاع ده ايه بيعملوا فيه ماراثونز؟ صح؟ صاحبي قال لي قلت البحاره احنا اخترنا واحدة هامور دلوقتي وهيحطوا لنا عليها صوص اسمه صوص نشوف بقى ايه بقية الحاجة طارق دلوقتي قاعد بيتكلم بقى ايه اسكندرية بيسموه مرمونة عايزين تمد ايه اه شكله طفيف يعني ان شاء الله تبقى تقله خفيف الانواع بتاعه الاسماك اللي احنا هنقبلها ونختار بقى دلوقتي الشوربة ونشوف الأكل الاكل على طول <تصفيق> خلاص مش حاجه وانا ما مش مش دي مش <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هل انت هنا هل انت تشاهدونك هل دي تشاهدونك هل انت حمص. هل تقريبا تشاهدونك هل مش عايز تربة كده ايه زي حاضر حاضر خطيرة خطيرة ي marriages بس لا أفسق ربي ر trudد pulه للحصول Alcohol Physical Little planned الجمال ده منين؟ بتطلعهولنا ازاي بقى؟ بنشوف كده وخلاص اه ايام ضلمه فين بقى السرير ننام دلوقتي بعد السماكه لازم انام كان قاعد سهران بيتفرج الشباك زي ما انتوا شايفين <تصفيق> سمعنا حبه المنظر جدا ادم ما تتفرج على يعني حوالي الساعه 2 بالليل شو يعني عاده بتتفرك شو ده بقى بالجبابه ماشي يا سيسو ماشي شفتوا اليوم طار من امبارح رحنا يا دوبك صاحينه اتغدينا غدينا كنت مقتوله مش قادره هما رجعوا نزلوا للبسين وخساره كانوا مسخنين البسيم بالليل يعني اداريهم الصبح بيسيبوه الشمس يعتمدوا على الشمس وبالليل بقى بيبتدوا يعملوا له تدفئة فاتني اليوم امبارح بس مش مشكلة الحمد لله على كل حال واستعدوا بقى معانا لرحلة اقوى اقوى اقوى اقوى تفتكروش ان فلوجاتنا خلصت لحد كده تتخيلوا بقى الوجهة اللي جاية بتاعتنا على فين عايزاكم تنزلوا يعني تتوقعوا في الكومنتات احنا رايحين فين احنا مش راجعين الرياض كده بقى احنا رايحين فين ان شاء الله آه لو وصلتي معي في الفيديو حتمنى تنسيبليش بقى لايف كومنت حلو زيك ولو في القناه اشتركي في القناه مستنيه ايه اللي جاي احلى واحلى واحلى واشوفكم فيديوهات تانية كده باي باي